Takže budeme muset teďka prvních 10, který bude nabídnuta přímo nájemní smlouva na byt velikosti 1 Takže první míček číslo 112. Další míček číslo 70. Míček číslo 2. Míček číslo 98. Míček číslo 61. Míček číslo 114. Míček číslo 106. Míček číslo 105. Míček číslo 18. A poslední, desátý míček číslo 53. Tak teď budeme 10 náhradníků. Tak, první náhradník číslo 107. Druhý náhradník číslo 9. Třetí náhradník číslo 16. Čtvrtý náhradník číslo 67, pátý náhradník číslo 132, šestý náhradník číslo 123, sedmý náhradník číslo 116, osmý náhradník číslo 22, devátý náhradník, Číslo 99 a poslední 10. náhradník číslo 37. Takže teď jsme tedy uchazeče a vítěze obyty 1 KK. Budeme losovat 36 obytů 2 KK plus 20 náhradníků. Celkem vydujeme 968 doručených žádostí. Takže budeme losovat těch 968. Můžeme začít posledně prvních 36. Takže číslo 25. Dále. 408. 489. 99. 307. 471 sed jedn pad osše 538 794 čtyři sta sedmdesát tři čtyři sta osmdesát jedna osmdesát pět sedm pět padesát sedm sto sedm 419 devatenáct pětset devadesát čtyři dvacátý čtyřicet sedm dále sedmset šedesát osm sedm 812 351 544 320 495 952 208 881 161 127 27 739 818 58 poslední 149 Takže máme vylosováno vítěze a teď budeme ještě 20 náhradníků pro byty 2kk. 619, 103, 619, 103, 755, 852. 673 537 197 773 76 552 914 398 505 837 889 532 809 565 199 poslední náhradník. 854. Tak, máme vylosováno. Těm, kteří uspěli, gratuluji. Těm, kteří neuspěli, bohužel, můžete to zkusit příště. Předpokládáme, že tedy v roce 2011 nebudou vypisovány startovací byty. Budete na začátku roku 2020. Můžete sledovat stránky města, Facebook města. Tam informace zjistíte. Takže vám přeji pěkný den a shlánovu.